14.30. Біля Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері збираються учасники. Серед них – Микола Матіюк. Чоловік розповідає, його мати пережила голодомори 32-33-го і 46-го років. З її слів дізнався про ті страшні періоди. «23-го року народження зустріла перший голодомор, будучи в родині з старшою з дочок, коли їй було майже 10-й і сталося так, що буквально була маленька в неї сестричка Ксеня, і коли бабуся Ганя йшла на роботу, кого споганяли, то вона завжди казала, поля, ти дивись за малою, бо її рочок, бо дитині вона 31 року нарочка, каже, щоб не з'їли. Її тітка на підставі цих страшних дій була ну, збожеволіла. Перший захід пам'яті жертв голодоморів у Миколаєві організували 28 років тому, згадує організатор Юрій Діденко. Сьогодні ми маємо сторічя Голодомору 21-го року, 75 років голодомору 46-го року. І традиційно патріотична громадськість Миколаєва вшановує цю дату починаючи з 93-го року. Учасники повертають на проспект Центральний та вирушають до пам'ятного знаку Жертвам Голодомору. Хвилина мовчання, гімн. О 16 годині учасники запалили свічки та поклали до меморіалу квіти. Закінчилася акція поминальною панехидою, яку відслужили капелан військової частини 3039… …Володимир Сеньковський, протопресвітер Української греко-католицької церкви Тарас Павлюс… …та настоятель храму Святого Пантелеймона, протоєєрей Іван Лещик. «І збережею блаженній у тебе чоловіка, Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.